નમસ્કાર મારું નામ શનિશ્વરા ભારતી છે હું આજે તમને મૂલ્ય શિક્ષણ છે વાર્તા જીવન જીવવાની કળા એટલે મૂલ્ય અ વેલ્યુ ઇઝ વોટ ઇઝ ડિઝાયડ ઓર વોટ ઇઝ શાઉટ વેલ્યુઝ મેલી કન્સીવડ એઝ guiding principles of life, which which are are conducive to to physical and and mental health, as well as well social welfare, and and which are in tune with one's own culture, M.T. મિત્રો આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ચાણક્ય પોતાની નીતિ શાસ્ત્ર થી જાણીતા હતા એક વારની વાત છે ચીની દર્શનિક ચાણક્ય ધીમી રોશની ગ્રંથ લખવામાં વ્યસ્ત હતા ચાણક્ય એ જેવા મહેમાન જોયા કે તરત જ પોતાનું કામ બંધ કરી અને જે દીવો સળગી રહ્યો હતો તેને બંધ કરી બીજો દીવો સળગાવ્યો કારણ શું છે શું તમારા ધર્મમાં કોઈ આવો રિવાજ છે ચાણક્ય હસતા હસતા તેનો જવાબ આપ્યો નહીં શ્રીમાન આ કોઈ ધર્મ કે રિવાજ ન હતો હું જે ગ્રંથ નું સર્જન કરી રહ્યો હતો તે અને આ દીવો સળગાવવા માટે દેશની સંપત્તિ નાશ છે જે હું કદાચ ના કરી શકું આ બીજી ડબ્બીમાં જે તેલ છે તે મારી પોતાની કમાણી નું છે આ વાત સાંભળી પેલો ચીની દાર્શનિક આશ્ચર્ય થઈ ગયો તે નતમસ્તક થઈ ગયો ધન્ય છે ભારત દેશ કે જેમાં મહાન વિચારધારા વાળા લોકો રહે છે આપણને પ્રામાણિકતા સત્ય દેશભક્તિ મૂલ્યો પ્રગટ થાય છે આવા ઘણા બધા મૂલ્યો કે જે વિદ્યાર્થી લોકો સમાજ અને રાષ્ટ્ર ઉપયોગી થાય તેની આપણે આગળ વાત કરીએ जीवन रीतने प्रसारित करे, करे, करे समाज में व्यक्ति में बदलाय आ मूल्यों नैतिकता दरक वक्त व्यक्ति ने क्रियाओ में मार्गदर्शन अपे विश्व सौटी લોકશાહીના વ્યાપક શિક્ષણ તંત્ર પૈકીનો એક હોવાનો ગૌરવ સાથે પાયો તૈયાર કરી શકીએ છીએ આપણે સારી રીતે જાણીએ છીએ કે આપણે લગભગ તેત્રીસ કરોડ વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્યનું નિર્માણ કરી રહ્યા છીએ અને તેમના સોનેરી ભવિષ્યનું નિર્માણ ત્યારે તેનો પરિચય મૂલ્યો સાથે કોઈ અન્ય ના ગૌરવપૂર્ણ જીવનને અવરોધતું હોય જો કોઈને અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા જોઈતી હોય તો તેને આ સુનિશ્ચિત કરવું જોઈએ કે જ્યારે કોઈ અન્ય પોતાની લાગણીઓ તેની સમક્ષ રજૂ કરે ત્યારે ચૂપ છે આપણા બંધારણમાં ફરજો સમાવેશ સોવિયત સંઘથી પ્રેરિત રહ્યો છે જે દિવસે આપણે પોતાના વિદ્યાર્થીઓને ફરજો મહત્વ સમજાવી શકીશું ત્યારે સમસ્યા શિક્ષણની વાત કરીએ છીએ ત્યારે મને લાગે છે કે આપણી બંધારણીય ફરજ પ્રત્યક્ષ અથવા તો પરોક્ષ રીતે તેમાં સામેલ થઈ જાય છે દેશમાં તેત્રીસ વર્ષ બાદ નવી શિક્ષણ નીતિ લાવવામાં આવી રહી છે નવા વિચારયુક્ત મૂલ્ય આધારિત સંસ્કાર યુક્ત શોધ આધારિત અનુસંધાન મહાશક્તિના સ્વરૂપમાં સ્થાપિત કરવા માટે સમર્પિત છે આજે આપણા સંતાનોને આ સમજાવવું ખૂબ જરૂરી છે મૂલ્ય શિક્ષણના માધ્યમો તરીકે પાઠ્યપુસ્તક ઇતર સાહિત્ય સભ્યાસ પ્રવૃત્તિ સ્વાધ્યાયો વ્યાખ્યાઓ વગેરેનો ઉપયોગ કરી શકાય ના શિક્ષણના માધ્યમોની જેટલી વિવિધતા હેતુ માટેની શિક્ષણ વિવિધતા ગણાવી શકાય મૂલ્ય શિક્ષણના અભિગમોની ચર્ચા કરતા વિવિધ લેખકોએ વિવિધ માધ્યમો અનુરૂપ પ્રયુક્તિઓની ચર્ચા કરેલ છે અને એટલે જ આ અંગે એક વાક વ્યાખ્યતા બદલે વિવિધ પ્રયુક્તિઓનો પરિચય થાય છે સામાન્ય રીતે મૂલ્ય શિક્ષણના બે અભિગમો પ્રચલિત છે અભિગમ ઔપચારિક શિક્ષણ માટે પાઠ્યપુસ્તકોનો ઉપયોગ કરવાનું સૂચન છે શિક્ષક ચોક્કસ આયોજન સાથે વર્ગ કાર્ય કરે જીવન કલા કે નીતિ શિક્ષણનો પાઠ્યક્રમ ભણાવે અને વિવિધ મૂલ્યોનો નો પરિચય કરાવે તે મૂલ્યો શિક્ષણ કહેવાય છે મૂલ્ય શિક્ષણ માટે જીવન કલા નીતિ શિક્ષણ જેવા પાઠ્યપુસ્તકો ઘણી શાળાઓએ સ્વીકાર્યા છે આ પુસ્તકોમાં સત્ય અહિંસા પ્રામાણિકતા ન્યાય વગેરે મૂલ્યો અભિગમ થયો સાયમને ઓગણીસો બોતેર માં આ અભિગમ માટે નૈતિક ચર્ચા અભિગમ એમ નામકરણ આપેલ છે એનો પેટા વિભાગ એક ઔપચારિક મૂલ્ય શિક્ષણ અભિગમ આ અભિગમ વૈદિક શિક્ષણ કાર્યક્રમ હકીકત રજૂ કરવામાં આવે તે કાર્ય ઔપચારિક છે આ અર્થમાં મૂલ્ય શિક્ષણને માટે શિક્ષક વિષયોના શિક્ષકની માફક પસંદિત વિષય વસ્તુ પર સામાન્ય શિક્ષણ પદ્ધતિ કે વિષ્ટ વર્ગ શિક્ષણ પદ્ધતિ પસંદ કરી શકે છે શિક્ષણ કાર્ય કરે તે ઔપચારિક કાર્ય કહેવાય છે આ માટે શિક્ષક પ્રશિક્ષક શિક્ષણ દરમિયાન મેળવેલ પાઠ આયોજન અને વર્ગ શિક્ષણના જ્ઞાન નો ઉપયોગ મૂલ્યાંકન અને સ્વાધ્યાયના તબક્કાઓ પસંદ કરી વર્ગ કાર્યો કરે તે ઔપચારિક શિક્ષણ કાર્ય ગણાય છે ગુજરાત સાહિત્ય પ્રકાશ ઓગણીસો દ્વારા મૂલ્યો શિક્ષણ માટે જીવન કલા આ પ્રકાશનો ઉપયોગ કરે છે શ્રી સત્ય સાઈ બાલ વિકાસ ટ્રસ્ટ ઓગણીસો માં પણ માનવ અભિયુદ શિક્ષણ પાઠ્યક્રમ સૂચવેલ છે એક પોઈન્ટ ત્રણ નૈતિક ચર્ચા અભિગમ ચર્ચા અભિગમ અન્વયે સૌ પ્રથમ વિષય વસ્તુ સુનિશ્ચિત કરાય છે આ ટીચિંગ મોડેલ પ્રમાણે કોઈ એક ચોક્કસ પ્રશ્ન વર્ગ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવે છે જેનો હા કે નામાં જવાબ હોય શકે શિક્ષકના આયોજિત કાર્યો શિક્ષણ કેવું છે એક પોઈન્ટ ચાર મૂલ્ય શિક્ષણ માટે મોડલ ઓફ ટીચિંગ મૂલ્ય શિક્ષણના શિક્ષણ માટે સંશોધકે વિવિધ મોડલ વિકસાવ્યા છે આ મોડલ અન્વયે શિક્ષકને વર્ગ કાર્યની એક સ્પષ્ટ રૂપરેખા મળે છે એમની અંદર જોઈએ તો એક છે મૂલ્ય ચર્ચા મોડેલ મૂલ્ય પૃથ્વીકરણ મોડેલ મૂલ્ય પરખ મોડેલ અને રોલ પ્લે અને નાટ્યકરણ વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ ચોક્કસ મૂલ્ય जू कर मूल्यों के गांधी जी जीवन न कोई प्रसंग पसंदीट मूल्य संदर्भ में नाट्यकरण द्वारा रजू कर રોલ પ્લે નું એક ઉદાહરણ જોઈએ છે બહાદુર શાહ જફર ડોક્ટર કાંતિ ગોર કે જેને ઓગણીસો એ વ્યથા દર્શાવેલી છે ઓગણીસો સત્તાવન ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામની હતી અને એને નાયક ની રંગુન જેલમાં કિલ્લામાં એને કેદ કરવામાં આવ્યા હતા કેદ અવસ્થામાં અને એની વ્યથા હતી દેશ પ્રેમ દેશભક્તિ વગેરે પરિવર્તનો લાવવા પણ એકંદરે શક્ય બની રહે છે મૂલ્ય શિક્ષણ દ્વારા વિવિધ વ્યવહાર કે પરિસ્થિતિઓમાં યોગ્ય નિર્ણય લઈ અને આગળ વધવા અંગેની દિશા ચોક્કસ સ્વરૂપે મેળવી શકાય છે આભાર